Joo, kiitos Merja. Tosiaan mä puhun ihan, ihan lyhyesti ää, valtioneuvoston hankesalkusta tällaisena järjestelmänä ja palveluna. Ja tota, valitettavasti STM, tämä hankesalkku vastaava, ei tänään päässy, päässyt puhumaan. Hän olisi varmasti paras asiantuntija, mutta mä pyrin omalta osaltani hieman perehdyttämään tähän hankesalkku-maailmaan. Tuota, Varmasti, tai siis me ollaan ajateltu, että, että tässä syksyllä, nyt kun nämä alueelliset hankkeet pyörähtää käyntiin, niin meille tulee tällaisia, puhuttiin eilen Mira Koivusillan kanssa, että tulee tällaisia mun järjestämämiä HB-hankekahveja. Siellä on sitten tarkoitus ikään kuin ihan konkreettisesti ja niin kuin ikään kuin kädestä pitää näyttää, että miten tämä miten tämä hankesalkku oikein toimii. Mutta tänään tarkoituksena on ihan tällainen, ihan tällainen lyhyt esittely, että mitä tämä oikein on tämä hankesalkku. Eli tosiaan mikä hankesalkku? Tota, hankesalkku on digi- ja väestötietoviraston tuttavallisemmin DVVn tarjoama tällainen valtionhallinnon hallintapalveluja. Pointtina on, että, että valtion virkamiehet pystyvät saada näkyvyyttä näiden, näiden, näihin hankkeisiin yli näiden hallinnon ala rajojen. Ja tota, käytännössä nähdään, että mitä siellä hankkeissa tapahtuu. Ja yritetään tätä kautta sitten niin ainakin näiden valtionavustushankkeiden osalta tällaista niin hallinnon siiloutumista ehkä, ehkä taistella vastaan. Ja tota, tosiaan sitten muille kuin valtion virkamiehille, niin tähän palveluun annetaan sitten hanketietoja ylläpitoa ja tilanneraportointia varten tällaisia hankekohtaisia oikeuksia. Eli käytännössä tässä meidän HB Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle alueelliselle hankkeelle luodaan tällainen alueellisen hankkeen hankesalkku, ikään kuin tili tai kokonaisuus ja sitten alueellisen hankkeen työntekijöille annetaan sitten tällaiset oikeudet tänne, tänne hankessalkkuun, että sinne voidaan sitten käydä niin kuin tällaisia substanssipitoisia asioita lisäämässä raportointimielessä. Tuohon on pistetty vielä tuo hankesalkun järjestelmän osoite. Voitte käydä sitä kokeilemassa sitten, kun me saadaan nämä meidän diat yhteistyötilaan ja saatte sinne pääsyn, mutta ette kuitenkaan vielä tonne hankessaalkuun pääse, koska sinne pitää sitten STM lisätä sitten jokaiselle erikseen oikeudet. Mutta tuossa kuitenkin toi äh, muistiksi toi, toi, toi äh, nettisivu kuitenkin. Sitten ehkä vielä, vielä hieman niin tämän hankesalkun käytön tavoitteesta ja niin ylipäätään niin hankesalkun hyödyistä. Et niin mä sanoin, niin pystytään sitten niin lähtökohtaisesti seuraamaan näitä hankkeiden ja niiden tavoitteiden etenemistä. Ja nimenomaan tämä on johtamisen tueksi osittain luotu, luotu tämä järjestelmä. Että siellä pystytään katsomaan, että miten nämä hankkeet etenevät. Ja saadaan tällainen laajempi ja ehkä myöskin yhdenmukainen kokonaiskuva näistä eri hankkeista ja hankekokonaisuuksista siellä alueella. Ja tosiaan koska tämä hankesalkku on rakenteistettu, niin sitä kautta saadaan myöskin, myöskin sitten tähän raportointiin yhtenäiset tavat. Ja tosiaan niin kun jos ajatellaan vaikkapa THL STM kannalta, niin tavoitteiden toteutumisen seuranta helpottuu. Voidaan katsoa, että voidaan vaikka että huomata, että onko siellä niin kun alueella jotain tiettyjä ehkä ongelmia tai haasteita, ja sitten niihin pystytään, niin kun, pystytään löytämään ne, pystytään niin katsomaan, että mikä siellä ehkä on se hankaluus, ja niitä sit pystytään sitten ratkaisemaan yhdessä. Ja tosiaan sitten tämä kaikki hankkeisiin liittyvä tieto on paremmin valtion eri sidosryhmien saatavilla. Tämä siis tarkoittaa meillä THL-hanketoimistoa, STM-vastuuvirkamiehiä, sekä sitten Avia. Sitten hieman, hieman näistä seurannan aloittamisen edellytyksistä ja tehtävistä. Ihan alkuun pitää sinne hankesalkkuun määrittää nämä hankkeet ja sitten niiden hierarkia. Käytännössä tämä, tämä tässä meidän HB-hankekokonaisuudessa tämä hierarkia on aika, aika selkeä. Että meillä on tämä ikään kuin valtakunnallinen HB-hankekokonaisuus ja sitten voidaan ajatella, että tällaisesti hierarkkisesti ehkä nämä alueelliset hankkeet on sitten, sitten tämän hankekokonaisuuden alla. Ja tota, hankekokonaisuudesta pitää olla sitten tällainen hankesalkkuslangilla omistaja tai hankepäällikkö selvillä. Ja tota, meillä sitten, me sitten luodaan THL tällainen oma, oma niin hankesalkku, ikään kuin ylä, ylä tota salkku ja meillä on sitten omat omistajat ja hankepäälliköt. Sitten sen lisäksi pitää myös jokaiseen tällaiseen alueelliseen salkkuun valita tällainen omistaja kautta hankepäällikkö, joka on sitten se pääasiallinen raportoija tässä hankessa Sen lisäksi pitää olla myöskin tällainen vararaportoija, että mikäli, mikäli syystä tai toisesta tämä pääraportoija on estynyt. Ja tota, tosiaan ää, sitten kun nämä, nämä niin kun hankkeet ovat selvillä, nythän me saatiin, saatiin eilen tieto, että hankepäätökset on nyt virallisesti tehty ja ää, tällä viikolla toivottavasti tosiaan postitetaan ne. Ää, sinne alueillekin ja mekin saadaan ihan virallisesti tänne THLn tieto, tieto näistä päätöksistä, niin me voidaan sitten luoda, luoda sinne äh, hankesalkkujärjestelmään nämä eri hankkeet. Ja sitten kun tota, tekin pääsette ikään kuin virallisesti alueilla toimimaan, niin tota, voitte sitten ilmoittaa nämä raportoijat ja varoraportoijat ja sitten nämä henkilöt lisätään sinne hankesalkkujärjestelmään ja sitten voidaan siellä tai voitte siellä sitten alkaa täydentämään näitä hankekohtaisia informaatioita. Sitten kun tämä on tehty, niin me tietenkin alueiden kanssa määritellään nämä raportoinnin aikataulut ja määräajat. Ja kuten mä tuossa äsken sanoinkin, niin tosiaan me tässä alkuvaiheessa nyt varmaan ihan pyritään niin nopeasti kuin mahdollista, kun saadaan ne varsinaiset päätökset niin kerätään teiltä alueelta projektipäälliköiden ja vararaportoijien nimet sekä yhteystiedot sekä sit mahdollisesti niin kuin katseluoikeutta tarvitsevien henkilöiden yhteystiedot, että saadaan ne syötettyä sinne järjestelmään. Ja tota, Tosiaan ainoa henkilö, joka, joka tuonne hankesalkkuun pystyy tota näitä oikeuksia luomaan, on tämä stm hankesalkku vastaava, mutta me välitetään sitten nämä teidän tiedot sitten hänelle. Sitten ehkä hieman tästä seurannan tai hankesalkusta seurannan aikana. Me täältä THL-päästä tarvittaessa aina muistutellaan, että, että milloin ne Ikään kuin raportoinnin määräajat on tulossa. Sanotaan, että, että niin kuin tähän mennessä aina pitäisi, pitäisi siellä olla raporttia kasassa. Ja, ja tota, myös THLn taholla sitten tämä hankakokonaisuuden ylätason, ylätason tilanneraportti pistetään eteenpäin. Sitten toki tarjotaan täältä THLstä myös ihan sitä konkreettista niin kuin käytön, käytön tukea ihan käytännön tasolla tarvittaessa. Sitten ihan, ihan muutama sana tästä jatkosta hankesalkun osalta. Me todennäköisesti sitten kun saadaan nämä päätökset, niin lähetetään kysely teille, teille alueille siitä, että onko teillä mahdollisesti jo valmiina tällainen hankepäällikön nimi ja yhteistyötö sekä ehkä tällaisen varahenkilön nimi, niin voidaan mahdollisimman nopeasti saada ne sinne järjestelmään sisään. Voi olla, että teillä ei ehkä vielä ole. Katsotaan sitten, että missä, siinä vaiheessa kun saatte nämä nimet selville, niin, niin tota, syötetään niitä sinne, sinne järjestelmään. Tota, tosiaan tuossa alku alkuvaiheessa sanoinkin jo, että, että näissä niin sanotuissa HB-kahvitilaisuuksissa on nyt alkusyksystä tarkoitus käydä tätä hankesalkkukokonaisuutta läpi hieman konkreettisemmin, että mitä sinne pitää laittaa mihinkin kohtaan ja myöskin näitä aikatauluja. Mut niihin palataan tosiaan tarkemmin, tarkemmin sitten näissä kahvitilaisuuksissa lähetetään teille näiden kahvitilaisuuksien kutsuja ja aikatauluja. Mutta sitten jatkossa, mikäli tästä alkusta tulee jotain kysyttävää, niin muhun voi olla yhteydessä. Tuossa on, tuossa on tosiaan, mun, mulla on ir.toikka.tho.fi, sähköpostiosoite ja tuossa näkyy mun puhelin numero. Tota, pidemmittä puhetta mä voisin kiittää omasta puolestani ja tosiaan palataan konkreettisemmin tähän kokonaisuuteen sitten niiden kahvien muodossa. Siellä on ilmeisesti kommenttia tullut. Mene suoraan kommenttiin, jos, jos sieltä sellainen on. Täällä on tullut Tiina-Maija Mattilalta kysymys, että jos ei tee sataprosenttisesti työtä hankkeelle, tehdäänkö työajan seuranta vain projektille tehdystä työstä vai pitääkö siinä näkyä kaikki tehdyt tunnit kuukaudessa? ja Selvitys tehdystä työstä on varmaan oltava. Sitten tässä on useampi kysymys. Näkeekö Avin porukka nämä kysymykset tuolta chatista. Mä mietin, että olisiko onko helpompi, jos katsotte itse ja pystytte sitten omalta osaltanne näihin vastaamaan. Näkyy kyllä. Eli mä voin napata nyt vaikka tuohon ensimmäiseen kysymykseen ja vastata siihen. Eli äh, m, kyllä kaikki tunnit pitää näkyä. Että kyllä ne täytyy kaikki olla. Sitä kautta pystytään sitten todentamaan myöhemminkin sitä, että, että se palkan osuus on laskettu oikein. Siellä pitää myöskin katsoa, että siellä näkyy sitten äh, palkalliset poissaolot ja vapaatkin, eli tavallaan peilata siihen aikaan. Aina täytyy vähän suhteuttaa, että pitää miettiä se kohtuullisuus ja, ja tarkistaa välillä, että se menee oikein että välillä. On tullut vastaan maksatushakemuksissa sellaisia, jossa henkilön tuntipalkaksi on tullut tai 700 euroa tuntia kyseisellä nimekkeellä, niin se ei kuulostanut ihan, ihan todellisilta. Että siinä oli käynyt virhe. Voisi olla toki ihan niin kuin, että tunteja on ilmoitettu liian vähän siihen yhteenvetolomakkeelle, mutta tota, kannattaa olla se kanssa huolellinen. Mutta selvitystä, työstä, se tulee enemmän sinne. Maksatushakemukseen liitettävään henkilöstö tulee yhteenvetolomakkeelle yhteenveto päiväkohtaisesti ei tarvitse selvittää sitä tehtyä hanketyötä, että mitä se on sisältänyt. Mutta jos mä ajattelen sitä jälkikäteistä dokumentointia, niin siinä voisi miettiä jollakin tavalla niin, että sen, vaikka sen työajas yläosaan äh, lyhyesti kuvaisi, että minkä tyylisiä ne minun siinä hankkeessa tekemät. Työtehtävät on, ja sit sen voisi vaikka helposti siitä sit kopioida aina, aina niille kuukausille, ja ehkä muokata, jos tulee muutos. Mutta tämä vastaus tähän. Entäs sitten toinen kysymys? Näetkö sä tuulan, otatko sä vaikka sen? Tuota, joo, mä voin ottaa tämän. Eli täällä kysytään. Onko hankkeen aikana syntyneet kulut oltava kirjanpidossa hankkeen päättymispäivään mennessä vai riittääkö, jos on ennen viimeisen maksatushakemuksen lähettää? Mä nyt katsoisin, että, että kun jos hankke näissä muistaakseni hankkeet lopussa 2021, niin ne sinne, sinne pitää olla niin kuin siellä 21 kirjanpidossa varsinaiset hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset. Eli käytännössähän niitä kirjataan vielä siellä alkuvuodessa ennen kuin tilinpäätös on päättynyt, mutta ne viedään sinne 21 kirjanpitoon. Et siellähän oli päätöksessä erikseen mainittu, mitä kustannuksia on hyväksyttäviä ja voi syntyä. Ensimmäinen ensimmäistä -30. huhtikuuta 2022. Niin tavallaan ne hyväksyttävät kustannukset voi olla siellä sitten vielä sen 22 .5. puolella kirjanpidossa. Ja sitten ennen viimeisen maksatushakemuksen lähettämistä. Mutta ne varsinaiset hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset, niin ne pitää olla siellä sitten niin vietynä sinne, sinne hankeaikaiseen kirjanpitoon, mutta käytännössähän niitä, niitä syntyy tai viedään, kirjataan siellä sitten alkuvuodessa. Mutta tota, näin. Sitten tota, vastaatko Jaana, Jaana Lomista, niin mä puhun sitten tilintarkastuksesta. Vaikka. Eli joo, hankkeelle kuuluu se osuus loma. Niin kuin lomapalkasta lomahoista mitkä mitkä vastaa sitä hankkeessa työskentelyä, työskentelyä aikaa eli ne pitää sitten laskea ja mahdollisesti oikaista tilinpäätösvaiheesta tai katsosin myöskin, että, että sitten tota viimeistään hankkeen päättyessä et, et kun teillä on ton edenkestihautettujen jotka siirtyvät hanketehtäviin talon sisältä niin ja sit viimeistään siinä hankkeen päättyessä katsoo, että ne on mennyt oikein, ettei, ettei hankkeelle kohdistu liikaa, liikaa myöskin näitä lomista aiheutuvia kustannuksia. Joo. Sitten täällä on tosiaan kysymyksistä tilintarkastus, eli onko kaikkien osatoteuttajien tehtävä tilintarkastus omasta osuudestaan? Ja ja sitten että tilintarkastusraportti, milloin sitä toimitetaan. Eli tilintarkastuksen osalta ministeriön juristi Kalle Tervo täsmensi tätä, kun, kun sitä tuolla, ä, muiden hankkeiden osalta infotilaisuudessa, vastaavassa infotilaisuudessa vielä, vielä kysyttiin, niin todettiin niin, että, että ä, hankkeen hallinnoija on vastuullinen tästä tilintarkastuksesta ja hankkeen hallinnoijataho valitsee tilintarkastajan. Mutta tavallaan tämän tilintarkastajan pitää myös niiden osatoteuttajien osalta mainita jotain niitä hankkeen kustannuksista. Eli siinä hallinnointisopimuksessa kannattaa sopia, että nämä osatoteuttajat ovat velvollisia toimittamaan sitten tilintarkastuksen osalta tarvittavassa määrin hallinnoijan valitsemalle tilintarkastajalle materiaalia niin, että hän pystyy sen oman lausuntonsa toimittamaan. Ja tosiaan tämä tilintarkastajan lausunto niin toimitetaan vasta siinä, siinä loppuselvityksessä, että se, se ei liity siihen maksatushakemuksiin vaan vasta kun tehdään sen hankkeen päättymisen jälkeen se lopullinen selvitys hankkeen toteutumisesta. Sitten täällä oli vielä yksi kysymys. Hyväksytäänkö hankkeelle syntyviä kuluja nyt vaikka virallista rahoituspäätöstä ei ole tullut? Elikkä nyt kun en ole niitä päätöksiä kaikilta tosin nähnyt, mutta päätöksessähän ilmoitetaan se hankkeen hyväksytty toteutusaika, eli hankkeelle kuuluvia kustannuksia voi syntyä siinä aikana, joka siellä, siellä hankepäätöksessä on ilmoitettu, että on sen hankkeen toteuttamisaika. Ja se on todennäköisesti ensimmäinen yhdeksättä, eli jos tuo päätöspohja ei ole muuttunut siitä, mitä me ollaan nähty, niin 1.9. alkaen, eli siinä mielessä kyllä, mutta sillä varauksellaan, katsokaa. katsokaa, kaikkiinnolla odotamme että niitä päätöksiä, koska ne loppuviikolla saataisiin, siellä se sitten lukee.